Біля пам'ятника героям Небесної сотні, що у Хмельницькому, школярі розвішують паперових ангелів. Так, у обласному центрі розпочалась тиха акція «Ангели пам'яті». Білі паперові ангели є символом розстріляних мирних людей у 2014 році у Києві. Разом із учнями шостої школи Тетяна сьогодні вперше долучається до цієї акції. Я хочу підтримати людей, які загинули у цю страшну можна сказати, подію щоб вшанувати їхню пам'ять, щоб вони знали, що їх пам'ятають, що їх люблять і що про них хтось знає. Дівчина розповіла, після подій 2014 року у її сім'ї почали більше спілкуватися українською. Я, сестра говорить українською, батько говорить українською і тому мамі прийшлося вже також розмовляти, почати українською, а ще й після такого, то вже стовідсотково хочу стати українкою. Анастасія також сьогодні прийшла вшановувати пам'ять героїв Небесної сотні. Школярці 15 років. Каже, події тих часів пам'ятає. Я мала багато знайомок, які були на Майдані, які в той день і загинули, як би то не було. Плечевна. і також на даний момент часу я маю знайомих, які перебувають в зоні АТО і які воюють за нашу незалежність. Я вирішила все ж таки долучитись, тому що це є невід'ємна історія нашого народу, і вона також мене стосується, як і всіх інших. Учасниця акції Олена каже, ангели пам'яті – захід суспільно важливий. Тому і вирішила цьогоріч долучитись. Коли розпочалася революція і війна, мені було 12 років, Скоро мені буде 20, війна ще не припинилась, тому мені здається, що надзвичайно важливо усьому нашому народу об'єднуватись і навіть в таких... Незначних, можливо невеликих, на перший погляд, проявах, але все одно це показує нашу згуртованість, якусь самосвідомість. Я бачу по своїх знайомих, що ми всі починаємо більш цінувати свою державність, ми захоплюємось українським і, мені здається, це дуже круто. Та згадує події тих часів у Хмельницькому. Коли СБУ а, там його закидували коктейлям у молотова і так далі. А, я пам'ятаю, коли це все починалось, то а, я з татом прийшла туди і я це бачила. От і насправді це дуже страшно і жахливо тому що стільки людей загинуло. Усі охочі можуть долучитися до акції також протягом 19 та 20 лютого. Про це телефоном розповіла начальниця управління організаційно-інформаційної роботи Хмельницької міської ради Ірина Вочинська. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.